Lovitur dur pentru Victor Orban din Parlamentul European, s-a propus excluderea Fidesz din pet. Pascal Arimont, europarlamentar al Partidului creștin linier din Ieretin Social din Belgia, formaciune afiliat Partidului Popular European, pe, a propus, miercuri, excluderea din pet Partidului de Guvernmânt din Ungaria, Fidesz. Condus de Victor Orban, relatează agenția MTI, conform Mediafax. Arimonta precizat ce propunerea de excludere a fi pe este motivat de acțiunile premierului Ungariei, Victor Orban, al cerui comportament se încadrează sub normele acceptabile. Cu toate acestea, europarlamentarul a admis ce sunt subliniere minime ca propunerea sa să se concretizeze. Florian Coldea, Zăzanie în PSD, Claudiu Mandai de replica lui Dragnea, în cadrul comisiei nu a citit de pe nicio foaie. Europarlamentarul Partidului Cresublinie Retin Social din Belgia a afirmat ce opiniile din P sunt împărțite, adugând ce majoritatea membrilor popularilor europeni cred că îl pot cine pe Orban în frâu doar dacă acesta este partea PES. Arimont a declarat că recenta campanie electorală a lui Orban a fost caracterizat de mesaje antieuropene sub liniere xenofobe, insistând ce este corect ca membrii PS să se pronunce pe marginea apartenercei Fides la familia popularilor europeni.